Moltes felicitats a tots els companys i companyes dels Punt de tota Catalunya. Felicitar-los per aquest desè aniversari i esperem que poguéssim estar 10 anys més.